දැන කරා වුනේ ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් පළවෙනිදාට එන්න අපි අද දින යොදාගත්තේ හැමෝම ඔක්තෝබර් kalendar එකේ දිනේට හැමදාම වැඩසටහන් යොදා ගන්න hinna සිටින් අද මේ වැඩසටහන් සමහරව මෙතන ඉද පාඩු මදි වෙන්නත් පුළුවන් අපි මේ ලෝක ළමා දිනයේත් එක්කම පුඩාදරුවන්ට මේ පුස්තකාලය කියන්නේ කියලා ඒක ඔලත්තම දන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝගේ මනසට යන්න කියන්නේ පුස්තකාලයේ يعني මෙන්න මේ දේ කියන එක මේ මානසිකුලෙන් පෙන්වන්නේ තමයි පුස්තකාලය ඇතුළත ඉන්න වැඩසටහන නිඳානකරේ ඉතින් ඉන්ද්‍ර ධර්මවන්ත කියවීමෙන් මුල් තැන දරුවන්ගේ මුල් තැන වෙන පුස්තකාලය තුලින් මම කියවීම තමයි පුරුදු පුහුණු කරන්නේ ඉතින් මේ සඳහා මෙන්න කලින් මේ පෙරපාසල් කියවීම පැවැතහන් කළා ඒ නිසා අද local ආයතන වැඩසටහන ඇතුළත මේ කියවීමවත් කියන්නේවත් නැතුව ළමයි විනෝදාස්වාදයෙන්ගෙන දෙන මේ 30 වසරක් හරහා කරලා තිබුණා ඒ සම්මහ ලොකු සමාජ කිච්චපඩියක් වෙන්නේම සමා වෙන්නේ කියන්න බැරුණා අපේ ආදරණීය පිළිකන වෙන්නේ අක්‍රම්බර මේ විද්‍යාලයේ සංගීත ආචාර්යනි ආචෝක මේ ගුරුතුමියට තමයි අපි මෙතන වැඩසටහන් වලින් පළමු තැන දෙන්නේ එතුන්ගේ සාදරයෙන් පිළිගන්න ලබනවා පළමුවෙන්ම ඒ සම්මදලා ළමයි කරුවන්පත් වෙන විදිහෙක ඉන්න ටික ඉදිරිපත් කළා ළමා චිත්‍රපටියක් ආරම්භක අවස්ථාවකට තමයි මේක සඳහා මම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ ඒත් අපි ආරාධනා කරන්නු අපේ පළාත් සභාවේ mantri samana ඇත්තටම මේ මොන සවකෙත් දෙන්න ඕනේ කියන වචනේ ඇහුවා ඒකට මම මේ වෙලාවයි කතා කළේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සඳහා කරන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රකාරයක්ම කරන්නේ අපේ නෝන සභාව විසින් මා කටයුතු කරා ඒ වගේම ලේකම්තුමිය අද දිනේදී මේ වැඩසටහන සාර්ථකව කරගන්න කොත් මල්ලාගේ සියලුම දෙනාගේම සහයෝගය යගේ මේ වැඩසටහන සාර්ථකව කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සමිති සභාව ප්‍රතිමාට අපිත්න ඇළනක් 1වවීමණ් එක්ම 30වණ අතා Gracias. පොටෝ එක පස්සෙද ගන්නවද? පොටෝක පස්සෙද ලගන්නේ නැහැ. පොටෝක පස්සෙද ලගන්නේ まにやたのあがれたきなき<音楽> මම හරි. ඔන්න මෙයා. හරි මිෂායං කුජා ගන්න. චෙරිනි ගන්න පුළුවන්. හැමදාම නෑ. ඒක පන්නේපා දෙන්න හදා යන්නේ. ෆෝමේෂන් ක්ලාස් එකක් නේද? හබෝගෙම තියෙනවා. ආ යාකුජා දෙන්න. අතින් විදිහ කන්න ලස්සන. අම්මගේ ඇඟෙන් ඉන්නනේ ඒ ඉලිය කඩය යන්නේ අපි දැන්ත් ඇවිල්ලා යමු ඉලිය හදාගෙන ඉතුනේ අර පැත්තේට එතමලිය රේඩියන් අන්න අර කරන්නේ තවම කෙපි අහන්න. කනෝ දෙයක් නේද හරියට ගාන තමයි. මේක තමයි. මේක තමයි. මේක තමයි. මේක තමයි. වර ක්ෂේනුරි අරපැත්තදී අම්මණික ආයතන කේම අපේ ටිබරන් රෝසාට ඉස්මෙන් ඇවිත් ගන්නේ අසන් අසන් අසානේ නුගේට නැහැ නේ නේ නේ කපුවා ඒ වගේ අනික රාම් ටින් එකේ ග්‍රාඩ් ඔබලා කරේ තියෙන දේ නෝට් එකේ තියෙනවා. ඔය ජොබ් එක වලයි දැන් බලන්න කඩේ. ඒ දාන. දැන් මෙතන ලෝකනාගම කියන්නේ මේ ශාදේශයේ සමාගම ආදික දිනියෙන් කාරිය මාණ්ඩලිය අපේ පෙරපාසල් තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා මත දවසෙ විදිහට මේක තමයි කතා කරනවා ඒතුළු සියලුම මහත් නීත මාගේ විශේෂ ස්තුතිය පිළිගන්නවා විධායක සභාපතිතුමා මේ කාර්ය වේදලායි කතා ඇතාිඟdef වෙනවා දරුවෝ FourkALLY, a жив වි෽සා මෙරහ が විශේෂ අරන බ පුරා වාටන සිනා කිඦම මේ බලන්නකො මේ අපේ එක. කියන්නේ දරුවන්ගේ සතුටක් දෙන්න, Satisfy කරපු, විශ්ව මේ අවස්ථාවේදී ඒ කියු දිනාටම. සැසඳන්නේ මොකද කියන්නේ? අසලම. පෙර්සටර්ම මොන දිකින්නි? මොන දිකින්නි? බලන්නේ ඉන්නේ බලන්නේ තියෙනවා. පලන සුස්ථකාවකින් දෙවි කෞසල දුවදරුවන්ගේ මූලිකත ඇත්තම සිනහවකින් සමගනායලා විශ්වාස කරනවා ඒ වෙනුවෙන් පුස්තකාලය පිහිටුවනවා ඉතාරිමන්ද සිංහ පළාත් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමන්ලා කියන්නේ මේක ගැන? තාම මුත්තේ නෑ. කිරියට මම සලහන් – hopefully that will not මේ බලන්නකො මෙやつ මේ මේ